بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين هذه الحلقة اللجوء إلى الله كيف نلجأ إلى الله في هذه المحنة التي نحن فيها الآن وغلاء الأسعار وعدم مقدرة الشعب والمواطن على أن يفي باحتجاجاته اليومية ودائما في نقصان شديد ولا يستطيع أن يصلح الأشياء ولا يستطيع أن يعالج نفسه ولا يستطيع أن يلبس ولا يستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن حاجات كثيرة نقص المواطن المصري وهناك برضو نقص عند باقي المواطنين في الدول أخرى كثيرة والعلاج الوحيد لهذه المشكلة وهذه الظاهرة هو أن نتكاتف جميعاً وأن نلجأ إلى الله وكيف يا أمل نلجأ إلى الله سوف نلجأ إلى الله بعدم يعني التهاون في أي معلومات تأتي إلينا إن كان قدوم المهدي المنتظر هو الخير لنا فلماذا لا نسعى إليه ونبحث عنه فعملية بحث عنه هي من خلال دبت الأرض الملكة كلواطرة وهي الملكة التي سوف يقوم بإحيائها من جديد المهدي المنتظر أو السيد المسيح أمام العالم كله لتكون آية له فهذه من أهم العلامات التي أرشدكم إليها وعلى موعد مع علامتها ووجودها في مدينة الحمام بمدينة الاسكندرية لا ينقصنا إلا الحفر عليها فنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التوجه إلى هذا الموقع والحفر دون إبطاء فالمعلومات كلها جاهزة ومتوفرة ولا ينقصنا إلا الحفر وهي قرب قاعدة محمد نجيب العسكرية يعني إحتاجنا أي لودر أي حاجة هنلاقي مساعدات وإمدادات كثيرة من قاعدة محمد نجيب العسكرية وهي في مدينة الحمام. يعني العملية سهلة ومتيسرة خصوصا مع العميد علاء اللي هو ماسك دلوقتي قاعدة محمد نجيب اللي هو كان في الدفاع الجوي العميد علاء كان في الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشمالية وممكن يتعاون معانا وانا سبق روحت بنفسي شخصيا في اسمها ايه دي المنطقه العسكرية الشمالية ايام محمد سلمان الزملوط وعرضت عليه الامر ان احنا نحفر ونقب على الملكه كليوباترا لكن كان ذلك في ايام عهد الرئيس محمد مرسي يعني الموضوع ده من زمان انا ماجي فيه ليس من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي او من عهد محمد مرسي لا ده يمتد من عهد الرئيس محمد حسني مبارك يعني كمان عشان كده احنا انتوا عايزين عايزين الخير لمصر وخير لكم وخير للشعب والشعب عايز خير لنفسه يبقى نحفر وننقب وندور وفاش حاجة ولو طلع كلامي كذب يعني مش هيضركم في الامر حاجه برضو انا بحاول مرة واثنين وثلاثة وقرر كلامي عشان انهيار السد العالي هي مصيبة كبرى على مصر لن تتحملوها يعني أنتوا كده في غلاء الاسعار دي مش خالصين فما بالك بقى ايه, ايه الزراعة اختفت خلاص كلها غرقت بالميه وبعد كده عشان تيجي تزرع الميه مفيش فيش تغور بقى مننا فانتوا عايزين تستنوا الفيضان وبعدين الاسوا منه وبعد كده يجي الجفاف اللي هم ياجوج الفيضان وماجوج اللي هو الجفاف لكن ما في حدش ولا بيهتم بامري يعني يجب على العلماء دولت ان انتم تهتموا بيهم وترعوه عشان تعرفوا الحقيقه فين العالم ما يقدرش يمشي لوحده لازم يكون الدوله برضو فيها توجهات ان هي يعني اه تهتم بالعلم لكن انتم خلاص انا اقول الكلام ده للناس يقول لها عم انت جاي في عصر الرئيس في شمولي تقول له يعني ايه شمولي يا عم يعني حكم شمولي ايه حكم الشمولي ده مش فاهمه قال لي يعني مسيطر على كل حاجة على الاعلام وعلى كل حاجة يعني ما بيظهرش غير نفسه بس وخلاص انما انت عشان تيجي تروح تقدم حاجة وبتاع يقولك انت توجهاتك ايه انت مش عارف ايه يعني إذا كنت عايز تتكلم في القنوات تتكلم عن الرئيس السيسي بالخير وخلاص اما تيجي بقى بكلام تاني كلام من عند ربنا كلام مش عارف ايه احنا ايه ما قلناش في الكلام دوت فده سبب من الاسباب غرق مصر هو ان انتوا اغلقتوا الابواب على جميع العلماء دي اول حاجة اول خطأ ارتكبته الحكومة المصرية هو غلق الابواب على جميع العلماء عشان ما هدش يطلع يقول اي كلمة وكنتوا كمان ايه بتوحيد خطبة الجمعة يعني ما فيش حد هيبتكر او يبدع في خطبة الجمعة خلاص هي مكتوبة هتتكلم في الموضوع ده طب وإفرد القرية دي في موضوع تاني شائع فيها وغلط فيها ويجب على الشيخ أن ينبه عليه في صلاة الجمعة حاجة محلية عندهم مشكلة ما عاوز يتكلم فيها يمنعوه ويخلوه يتكلم في خطبة اللي هي مكتوبة فده الكلام ده غلط ممكن آه الخطبة المكتوبة دي أنا مش ضدها ان هي بتوحد الناس وكل حاجه بس دي تيجي مره واحده في الشهر اول جمعه من كل شهر وباقي الجمعات عادي بقى ارتجالا كده من الشيوخ كل واحد يقوله العلم اللي عنده يبقى في تنوع في الاراء والافكار حلو برضه مش وحش فااااا اسمه الاخوان المسلمين عملوا اكبر مصيبه لينا وهو جبنا يعني عصر وحش احنا طبعا كل ما تيجي تتكلم يقولك انت اخواني انت مش عارف ايه لو انت حتى عايز تصلح شيء معين يقولك عم انت من الاخوان ما تسكت بقى يا عيالك انت عيش بقى حياتك وخلاص انت مالك يا عم بالكلام ده انت بتقوله ليه طب ولما مصر انا هتغرق وربنا اداني العلم بهذا الكلام وتغرق مصر وانا سكت يبقى مين هيحاسبني هيحاسبني ربنا لا يبقى انا اتكلم وانتم مش عايزين تعملوا حاجه ما تعملوش براحتكم يبقى انا كده اخليت مسؤوليتي امام الله باني كلمتكم وحدستكم اكتر من مره ويشهد عليا فيديوهات كتير على القناه بتكلم في نفس الموضوع لكن محدش بيستجيب ليا انت عايز ايه يعني امل من الاخر هو ربنا عايز ايه مننا مثلا عاوزكم تغيروا القوانين الوضعيه اللي انتوا وضعتوها بأنفسكم ولا تتفق مع الشريعة ونراجع قانون قانون كده مع الشريعة بس مش هنجيب بقى حاجة افتكاسة من عندي ولا من عندك لأ هي قوانين موجودة الشريعة ملزمة احنا ملزمين بيها لأن احنا هنتحاسب على أساسها لما في الآخرة هنتحاسب على أساسها مش هيقولك لأ انتوا دينك علماني يبقى هنحاسبك على أساس انت علماني لأ. إحنا دي دولة دينية لازم تكون دولة دينية عشان احنا جايين الدنيا دي اصلا فترة معينة وبعد كده هنتحاسب عليها قدام ربنا فحاسبنا بالشريعة بتاعته مش بالشريعة بتاعتكم اللي انتم عاملينها فيجب علينا ان نتبع شريعة الله وهي شريعة الله هي الكتاب والميزان الكتاب الذي ذكره الله في القرآن الكريم وان يطبق شرعته فيها معروفه والميزان هو اقامه العدل بين الناس بس احنا ما اكتر من الحاجتين دول ولا بنقول لحد ارحل يعني نعمله هاشتاج ارحل يا سيسي او ارحل يا مش عارف رئيس الوزراء مين مصطفى مدبولي لا انتوا خليكم في اماكنكم بس اعملوا العدل مش عايزين تعملوا العدل ده يبقى يا ربنا هيجيب لنا بقى حاجه من عنده كده تنقي الناس مره واحده بقى هو انهيار السد العالي بدمتم قابلتوش الخير العظيم اللي جاي من وراء الملكة كلو وتنقيب عنها يبقى استحملوا اللي عيجرلكو من انهيار السد العالي وده اللي احنا بنوه ليه دايما وبنحذر منه والحكومة والشعب هما الاتنين مشتركين مع بعض في هذا الحدث العظيم المأساوي الذي سوف يحدث لمصر ويكون يعني فرحة بقى الاعداء اللي هما عيش فينا طبعا هتدي فرصة بقى ايه لاخوان المسلمين اجتمتوا فيك شوفوا نهاية عصر السيسي حصل فيه ايه انهار السد العالي عليه عشان تعرفوا ان كلامنا صح لما قلنا مش عارف السيسي ايه والسيسي ايه انت عايز بقى الكلام ده يتقال عليك يا ريس ما تعملش حاجة يعني انا بأنقذك وبحاول أنقذك وأنقذ حياتك وقال تعالى وننقب وننقذ مصر من الديون المتلتلة عليها بقت نخليها اغنى دولة في العالم مش عايز مصر تبقى عروسة حلوة ما تيجي معايا وشوف هو في ايه يعني انت هتخسر ايه ما انت قابلت مش عارف مين فتاة الاسكندرية دي اللي كانت بتجر عربية وهي اصلا يعني عملت لكش حاجة ولا قدمت للدولة حاجة لكن انا بقدم لكم الخير الكتير اهو وانتوا مفيش حد بيعبرني ولا بيسأل فيا مفيش مش مشكلة مفيش مشكلة بس انا خايف عليكم وخلاص ورحت قابلت مروه اللي هي في الصعيد بتاعته الاقصر دي ووديتها عربية عشان مجرد ان هي كانت بتسوق ترسيكل ولا مش عارف ايه طب وانتوا يعني بتروحوا للناس ديت اللي هي مقدمتش اي حاجة واللي بيقدم خير لمصر وحبه لمصر متعملوش مع اي حاجة ولا تقابلوه ولا تكلموه ولا تشوفوا هو بيقولكوا ليه كده انتوا احرار انا هسيبلكوا رقم تليفوني زيرو اتناشر تمانيه خمسه سبعه تمانية تسعه سبعه تلاته اربعه وشكرا علي حسن استماعكم